مجھ پہ آئے میں اپنے سر لوں بلائیں اس کی سوائے اس کے کہ وہ ہسین ہیں کوئی برائی بتائیں اس کی جو اس کو ترسے وہ مجھ پہ برسے جان مجھ سے چھڑائیں اس کی شراب کیا ہے میں زہر پی لوں شراب کیا ہے شراب کیا میں زہر پی لوں ذرا توجہ ہٹائیں اس کی